Це будинок на вулиці Лазурній, 14 Б, у мікрорайоні Намив. Тут мешкають 150 людей. Під будинком є технічне приміщення, де проходять будинкові комунікації. Проте там ховатися не можна, каже голова ОСББ «Вітязь» Микола Олійник. Умов для перебування там немає. «Немає, я не знаю, ні одного будинка, проєкту. Ті будинки, які до 84-го року здавалися, то там взагалі... ...підвали практично не існують. там пройти невозможно по підвалу. Там комунікація і все остальне. Приміщення підвалу порожнє, вентиляції немає, є доступ до питної води. і забрати води. Перекривається. і забрати води. Це саме та, придатна для. Ну, Ви це на дом заводиться. Доступ до підвальних приміщень у сусідньому будинку на вулиці Лазурна 10В тільки через під'їзд. Табличок з повідомленням про можливість тимчасового укриття чи балансоутримувача тут немає. В одному з під'їздів вхід до підвалу замурували. Якщо навіть ховатися у підвал, то він затоплений наполовину. Підвал, який нам показали мешканці будинку на Лазурній 10В, води не виявилося. Проте і місця, де сховатися, там немає. За дверіма – приміщення 2 на 2 метри. На мікрорайоні «Намив» в зв'язку з тим, що цей мікрорайон строївся на намивній території, проект там не передбачено взагалі підвальних приміщень. Тобто цей район не має підвальних приміщень, в яких би ми могли укривати населення. Тому ми спланували укриття населення в школах та в паркінгах і в магазинах, які мають склади АТБ і так далі, тому Тобто, які мають підвальні приміщення. ...мешканців Намива не вистачає цих підвальних приміщень. Тому зараз, по нормативним даним... ...розглядається питання щодо облаштування тимчасових споруд». Ще одна проблема з розміщенням людей у підвальних приміщеннях, говорить Олександр Герасіменя, Мотлох та Бруд. Це підвал на вулиці Декабристів, 23А, Дріб, 8. Біля під'їзду – табличка. Сховище номер 52012. Ключі знаходяться в дільниці «1» ТОВ в центральний «1». Ключі не потрібні, тому що двері відчинені. Всередині розкидане сміття. Телефоном диспетчерка першої дільниці, управляючого компанії «Центральний 1» сказала, що компанія відношення до цього сховища немає і кинула слухавку. Інші номери компанії не «Відповідальність за наведення порядку лежить на управляючій компанії та джеп центрального району». Підвал – це тимчасове сховище. У разі небезпеки мешканці можуть перебувати у підвалі близько шести годин, а у захисній споруді – близько трьох днів. Доступ до підвальних приміщень забезпечує балансоутримувач. Світлана Кльосова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.